Morjes. Puhutaan tällä viikolla ehkä tällaisesta vähän hankalammasta aiheesta, abstraktimmasta. Eli kannattaako olla hyvinkin yleissivistynyt ja kiinnostunut useista eri elämänaloista ja asioista? Koska nyt jos miettii, miten tämä työelämä esimerkiksi menee, niin... Siinähän yleissivistyksellä niin ei oikeastaan ole niin merkitystä, että jos haluat hyvää asemaa työelämässä hyville tienesteille, niin silloin kannattaa ehdottomasti olla supererikoistunut johonkin todella ohueen sektoriin, jolloin todennäköisemmin pääset sitten Hyville tienesteille, kun taas se, että jos olet laajasti lukenut jotakin niitsen filosofiaa ja tunnet englannin tuota, kuninkaallisten historialliset käänteet tarkasti, niin eihän sillä niin kun, mitäs merkitystä sillä on sitten loppujen lopuksi. Ei se ainakaan palkassa näy. Se, se on ihan juttu se, että, että toisaalta sitten taas yleissivistystä, niin olen pitänyt tämmöisenä itseisarvona, että se on ää, sellaisia ihmisiä, jotka laajasti tietää asioista eri aloilta, niin kunnioitan kyllä, mutta... Onko siitä sitten mitään iloa loppujen lopuksi? Niin, en tiedä. Ehkä jossakin tietovisassa pääsee rassailemaan, mutta siihen se sitten monesti jääkin. Ja itse, miten tämä elämä on mennyt, niin nimenomaan on silleen, että on kiinnostunut lukuisista eri asioista, mutta sitten ei välttämättä ole mitään semmoista tiettyä juttua, mistä niin kuin aivan älyttömän syvällisesti tietäisi kaiken. Ja tuota, Tämä sitten... Ei ainakaan työelämässä ole se paras kombinaatio. Ollut välttämättä. Tämä on jotenkin... Hankala aihe ehkä sanallista, että nyt tätä videota neljättä kertaa, koitan nauhoittaa, kun aina menee ajatukset ja sanat solmuun tässä. Mutta tällainen ehkä, mitä voin vinkiksi nuoremmille, ja jos itsellä joskus on lapsia, niin ehkä sitten kuitenkin kehottaisin erikoistumaan johonkin juttuun, että... Ää, laaja sivistys on kunnioitettavaa, mutta tota, ei sillä niinku, kuitenkaan laskuja makseta. Että... Pi, pi... Tuossa, tuosta omasta polusta, jos vähän kertosin, niin itse tosiaan tota, kävin lukion, joka ei ollut mikään itsestäänselvyys meidän perheessä, mutta en niin ammattikoulun puolelta löytänyt mitään semmoista tiettyä alaa, johon olisi silloin jo teini-vuosina halunnut niin uppoutua. Ja sitten huomattavasti myöhemmin elämässä menin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä yliopistoon. Ja nämä oli tosi antoisia vuosia ja pidin sitä opiskelusta ja paljon oppi uusia asioita ja sai tosiaan se laajan yleissivistyksen. Mutta sitten sen on nyt kantapää kautta huomannut, että työelämässäni ei semmoista niin juurikaan arvosteta, että todennäköisimmin päätyy sitten tällaiselta generalistialalta, niin jos et opintojen loppuun mennessä onnistunut verkostoitumaan ja luomaan suhteita, niin johonkin tällaiseen valtiovirkailijan hommaan, jossa niin käytät siitä sinun hienosta yleissivistyksestä jonkun promille verran ja jokainen työpäivä on vaan luuppi, joka toistaa itseä, niin en tiedä sitten, että ei sitä ainakaan työelämässä ole, ole mitään iloa ollut, mutta toki sitten muuten niin kuin, äh, pitää sitä arvostettavana, että on, on sivistynyt moneen, moneen eri suuntaan. Ja ehkä tämä nyt on silleen tosi... Vaikea aihe niin kun jotenkin puhua, puhua kun tuota, ei oikein löydä sanoja aina. Mutta tällaisen ajatuksen halusin heittää, heittää ilmoille. Ja ehkä tosiaan vinkkinä, että kannattaa erikoistua johonkin. Yleissivistyksestä ei sinällään ole kyllä mitään, mitään iloa tässä maailmassa, jossa kaikki on erikoistuneet johonkin, niin ää, oikeastaan kun aivot lyö tyhjää, niin tota, en, en sitten enempää tässä ja jatkan näitä horinoita, niin ää, kiitokset katsomisesta ja tällainen pähkinä nyt sitten purtavaksi ja palataan ensi viikolla. Moikka!